عم نشتغل على تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع ولمراكز لجان الايد وحيكون عنا اكثر من حل اكثر من خطه اكثر من حل مش رح نكتفي بخطه واحده عملت اكثر من اجتماع مع كهرباء لبنان حيث تبين أنه كهرباء لبنان ما بيقدروا يعملوا الكهرباء إلا بيقل كتير كتير كتير كتير كتير عالية ما عندي ولا سبب أنه يخلي الانتخابات ما تنجح رح يكون موجود ورح أعمل لها انتخابات رح أعمل لها النجاح الكامل والأكيد <تصفيق>